السلام عليكم ورحمة الله بركاته فيديو جديد لمقر إداري في شارع لبنان الرئيسي وبرج إداري وتشطيب حديث هنخش من أولنا باب الشقة عمارة ومدخل وبنين نصير. هنبدأ الأول نشوف الجزء ده مساحة الدور كله 450 ده وفيص وفي هنا الحمام طبيب لسه جديد ودي هنا غرفة كبيرة ودي الغرفة الثانية نجري للغرفة الثالثة. وده عندنا الحمام هنا. الحمام التاني. وهي الغرفة الرابعة. هنشوف بعد كده جزء. اللي ناحية الريسبشن من الحمام بتاع الريسبشن ودي مساحة الريسبشن كلها اتمنى لو الفيديو عجبكم تسوس الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك وشير للعده مناقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى في يكون فيديو النهارده عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته